Із підозрою на інфаркт до Запорізького обласного медичного центру серцево-судинних захворювань потрапив військовослужбовець на позивний «Колобок». Чоловік воює на переносному занідно-ракетному комплексі, воронить небо над Україною, зокрема, на Запорізькому напрямку. «Щось сердечко прихопило мене. І скочив високий тиск і привезли мене медики. Надали допомогу якісну, швидко мене на ноги поставили. Я дуже задоволений, що потрапив. Прямо сюди. Тут лікарі є, мають цей профіль. Кількість інфарктів серед молодого населення за останній рік збільшилась, розповідає директор обласного медичного центру серцево-судинних захворювань Іван Курпаяніді. Каже, наймолодший пацієнт з таким діагнозом – 28-річний військовий. «Такий молодий возраст для нас це вже не новина, що такий возраст у пацієнтів буває. Це емоційні перегрузки, війна – це ж тяжка, тяжка праця і постійно під стресом. Прооперували, стенд поставили, він буде, буде жити. Операції в центрі роблять за допомогою спеціальних катеторів, які вводять в артерію на зап'ясті та проводять до коронарних артерій серця, розповідає завідувач відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Дмитро Єльніков пройшло відкриття коронарної артерії, з последующій імплантації стента, така пружинка, яка, за, за допомогою якої проходить повне постановлення парсвіту артерії. Наш профіль – це інфаркти міокарта, це різні аритмії, це стенокардії, гіпертонічна хвороба. І ми займаємося ще проблемою інсультних. Понад 300 військовослужбовців, які потребували невідкладної допомоги та більше однієї тисячі консультативно, вилікували у медичному центрі за рік повномасштабної війни. За словами Івана курпе всіх пацієнтів закладу лікують безоплатно. Карина Галунова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.